Que poesía? Me preguntas cando enfocas o objetivo da tua cámara no objetivo dos meus olhos. Non hai dúbida. Poesía é YouTube. Bueno, imos falar de poesía e YouTube. Que pode aportar a poesía e YouTube e que pode aportar YouTube a poesía? Eu penso que o máis importante neste caso e a horizontalidade da plataforma. É dicir, o maior problema da poesía como disciplina actualmente é o gran elitismo que hai. Youtube iso fai que fai que desapareza por, a, por as súas características. Calquera pode subir un vídeo de Youtube, podemos estar gravándonos, podo estar citándose en, sen ensinar a miña cara, ou facer un vídeo moi editado, sen editar. Youtube dame as posibilidades de poder facer o que queira. De feito, eu comecei subindo a miña carreira poética a comecei subindo os meus vídeos musicados con bases de internet rarísimas a Youtube Quero facer unha confesión Neste poema non vou aberrar E agora teño un libro Estou deshurado nun curso de éxito A xe hasta eu podo facer calquer